اے مولا اپنا غلام ني جي جي خدمتو ني سعادتو سي آپ کے نوازا یہ خدمت تمہارا فرزن دو مارا ساتح سي شکل کري رئے سکلا مزید نعمت تي امت کري اے مولا فاطمانا شهزادا حاکم امام ني جامعانوی تي چکی اا انورنو نور عالم ما پھیلائی گئی اا انورنی برکت سي اتباق آلیاء مقامات مقدساني خدمتو کی سكتا أن يكون هناك أنواع کہ إذا روزت من أنواع مختلفة، إذا كان هناك أنواع مختلفة، إذا كان هناك أنواع مختلفة، يا إمام الزمان، يا مولاي فاتما يعني أنا أيمت أبرادني قبورنو حالت دیکھی دل ما أسف وزن يعني أنا هم قمشي، يا مولاي أسدناك إنا ساد ممدوك علي محمد أزرق نزل المقام رسك مانيني سؤال كرنشو، كأنك کہ كأنك كأنك أكاد أنا يعني شدت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 كان دي سفادات زيي المكسورة الله عليه وسلم إمام